Com puc publicar àudios i vídeos a l'aula virtual? A l'aula virtual pots incrustar àudios i vídeos allotjats al teu ordinador o de pàgines com YouTube a diversos llocs. En el cas dels fitxers allotjats a l'ordinador, l'incrustat funcionarà sempre i quan els vídeos siguin en format mp4 i els àudios en format mp3. Per exemple, si volem que aparegui el vídeo o àudio a la pàgina principal de l'aula, podem fer servir el recurs d'etiqueta. O si volem que el recurs s'obri en una altra pàgina de l'aula, podem fer servir el recurs Pàgina. També podem inserir vídeos i àudios en qualsevol lloc on tinguem l'editor HTML, com per exemple el camp de descripció d'una activitat o fins i tot l'enunciat d'una pregunta a un qüestionari. Aquí veuràs l'exemple de l'etiqueta i el de la pàgina. Les etiquetes són un recurs molt versàtil del campus virtual, ja que ens permeten inserir textos, imatges, vídeos o àudios de qualsevol font en qualsevol secció de l'aula. Així doncs, ens ajuden a separar, classificar o espaiar continguts, entre altres. Per inserir una etiqueta, cal adreçar-se al selector d'activitats amb l'edició activada. Al selector, fent doble clic sobre el recurs Etiqueta. En aquest apartat es troben els paràmetres de l'etiqueta, on podem afegir l'àudio o vídeo fent clic sobre la icona de la càmera de vídeo. A la finestra emergent podem escollir entre diverses opcions per inserir vídeo o àudio. Ho podem fer inserint una URL de la font externa o escollint un fitxer que es trobi, per exemple, al nostre ordinador. Desa'ls canvis i continua. El teu vídeo apareix incrustat directament a la secció. Una manera molt més ràpida per fer-ho, si tens l'arxiu d'àudio o vídeo descarregat al teu ordinador, és arrossegar i deixar anar l'arxiu a la secció de l'aula virtual que desitges, amb l'edició activada. Recorda que els fitxers han de ser en format MP4 per als vídeos i MP3 per als àudios. El recurs Pàgina habilita un espai dintre de la teva aula virtual per poder compartir amb els teus estudiants informació diversa. També la pots fer servir per tenir llistats d'alumnes, anotacions, recursos o enllaços d'interès i ocultar-ho als estudiants. Per inserir una pàgina, cal adreçar-se al selector d'activitats amb l'edició activada. Al selector fem clic sobre el recurs Pàgina. En aquest apartat es troben els paràmetres de la pàgina i l'apartat de contingut. Com que tots dos espais compten amb l'editor HTML, podem incrustar i afegir àudios i vídeos seguint les instruccions que hem fet servir en el cas de les etiquetes.